Це один із пацієнтів відділення, одинадцятирічний Олександр із Закарпаття. Хлопець катається на гіроскутері, який йому нещодавно подарували волонтери. Він мріяв, дуже мріяв про то. Він дуже щасливий був, розпаковував і такі моменти дуже важливі, бо для тих дітей ну не все просто. А такі моменти ось ну то класні моменти. Жінка каже: у її сина рак крові у цьому відділенні його лікують чотири місяці. Лікування важке для Кой дорослої дитини вже психологічно то все важко. То випадає волосся і почувається дітям зле. Він нас боєць, все витримує і ну, надіємо, що все буде добре. А це трирічна Вікторія. У неї діагностували лейкоз. з дівчинку лікують тут від липня минулого року. Її підтримує батько. Чоловік каже в перерві між процедурами, донька любить малювати. П'ять блоків хіміотерапії Ми вже от сьогодні закінчили так, як п'ятий. Блок і ще маємо один блок Що орієнтовано десь місяць-півтора за нам часу. Тоді той курс був, тут тяжкий був. Дитина взагалі не спілкувалася ні з ким. Ну, тяжко був той курс. Ну, Думаємо, буде краще. У семирічного Романа рак печінки. Хлопець лікується п'ятий рік, розповідає його мама Надія Пилипчук. Жінка каже, син пережив третю операцію. Діки нам виділяють. Якщо немає хіміопрепаратів, то нам завідуюча їх шукає. В онкогематологічному відділенні 39 працівників, з них четверо лікарів. Лікують дітей за європейськими протоколами, розповіла завідувачка відділення Людмила Рудько. «У нас дуже хороші результати вилікування. Гостра лімфобластна лейкемія, у нас результат видуження становить 90%. Лімфомахочкина становить 100 Ну гостра мійлоїдна лейкемія, У нас трошечки нижчі результати і ми, як правило, це одна із важчих форм лейкемії. Ми відправляємо даний контингент хворих на вищий рівень надання допомоги, зокрема, в охмадит міста Києва. Мирослава Західна, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль.